Kojnje luga, brale, zve što svaka majka ne bi Svaka glava oko mene je kod hača veli Svaki posao, posao nikoga koga da želi Imamo bruku ono za šta rasta, leži Znamo sve od uglova do decimala Ima nas od birtija do klubova i festivala Kod nas ne pita se google nego reci nama Odrasli u ruglu, let od zrapčića do vešinara Ni li je? Smo lake nete, al svima smo im na nišanu Pa tiše pričaj, si nam ljud U mom gradu od kulture imaš samo knjižaru Prošli sve od fizičkog do hemije Vjeruj ako brzo stigli smo to sve vidjet Nikad komfort stroko rizično do premije 0-5-1 ističemo te cifre Nora to nadajek, nas rođen umro bi sad 23 Jer nema se sa prijelom morovi, doša će spi Jordan da je ovdje rasno, svi mi rekli šta će s tim Iza zgrade i dalje basket za kopi, kopačenik Ne znamo za zakon, samo bit plaćenik ti me brale, pitaj da li je plaćen stream već dugo svi su čisti versovi mi tim gdje su bili vrišti, hvala Bogu što je rade živ traže mir, žele nam glave grad je final to nije relje ta slabe odihome kraj što temelje za bare pa ovo sranje nisi čuo ni od relje sa 20 šta je? Panja Luka brale, sve što svaka majka ne bi svaka glava Svaki posao, posvon niko kako gazda želi Imam u brugu onog za šta rasta leži